بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبد القدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کی غیر جانبداری پر ایک بہت بڑا سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے ناظرین اور اس سوال کا جواب یہ طے کرے گا کہ ملک میں انصاف کا معیار دوہرا ہونے کے حوالے سے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں ان کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی ای رہنماؤں اسد عمر اور شبلی فراز نے گزشتہ روز اپنی پریس کانفرنس میں جو سوال اٹھایا تھا ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس حوالے سے دو ٹوک بات کی گئی ہے پرویز خٹک اور اسد کیسر نے اس حوالے سے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر کے یہ دو ٹوک جواب مانگا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ریاست پاکستان کے نزدیک کیا نواز شریف کی جان عمران خان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ دونوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو یکساں نظر سے دیکھتی ہے تو پھر اس کے عمل سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے کپتان کی سلامتی کے لیے اب اعلانیہ طور پر نواز شریف والا اسٹیٹس طلب کر لیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی گئی اس دو ٹوک بات کے تناظر میں ہی پی ٹی اے کے مرکزی جنرل سیکریٹری اسد عمر اور کپتان کے چیف آف سٹاف شبلی فراز نے گزشتہ روز کی ہنگامی پریس کانفرنس کی تھی کیونکہ نئے گرد حملے کی اطلاعات کی وجہ سے عمران خان اگر بار بار عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی وقت کوئی ناقابل تلافی نقصان کا باعث بننے والا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے اگلے بہتر گھنٹے انتہائی اہم ہیں کیونکہ اسد عمر اور شبلی فراز کی طرف سے پوچھے گئے نازک سوال نے سپریم کورٹ کو بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ ناظرین ہماری ہم یہ پوری تاریخی پریس کانفرنس بھی آپ کو سنوائیں گے لیکن پہلے وہ کلپ سن لیں جس میں یہ ملین ڈالر سوال پوچھا گیا ہے ماضی میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس میں کہ ایک سابقہ پرائم منسٹر جن کا نام نواز شریف ہے ان کو بیمار بنا کر پیش کیا گیا اور ایک سوال اٹھایا گیا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ہمارا بھی آج یہی سوال ہے سامنے پیش ہوتے ہیں تو انہیں بار بار سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور دوسری عدالتوں میں جانا پڑے گا اور جس طرح دہشت گردوں کے ایک گروپ کو مبینہ طور پر کپتان کی جان لینے کی سپاری دی گئی ہے اس کے تناظر میں کپتان کا بار بار عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے جانا بہت بڑا خطرہ مول لینے کے مترادف ہے اس لیے کورٹ کو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی واضح جواب دینا پڑے گا کوئی نہ کوئی واضح ریلیف دینا پڑے گا جس طرح نواز شریف کی جان کے حوالے سے نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کم ہونے کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران جس طرح عدالت نے استفسار کیا تھا عمران خان کی حکومت سے سابق پی ٹی آئی سرکار سے کہ کیا آپ نواز شریف کی جان کی ضمانت دیتے ہیں اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ کپتان کی عزت و آبرو اور جان و مال کو بھی ریاست پاکستان اور اس کے مختلف ادارے اسی نظر سے دیکھیں اگر ملک میں انصاف کا نظام دوہرا نہیں ہے تو کپتان کو بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کپتان جس کو ملک کے عوام کی بڑی اکثریت کا اعتماد حاصل ہے بیلا شبہ اس اسٹیٹس کا حقدار ہے کٹے اور عمران خان جو دور دور تک اس جگہ پر موجود نہیں تھے ان کے اوپر بھی پرچا کر ہے دہشت گردی کا پرچہ ایک ایسے واقع کے اوپر جس میں عمران خان موجود نہیں ہے اور جس واقع کے اندر دہشت گردی تو دور کی بات کسی نے کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا اس میں عمران خان جو اوپر دہشت گردی کا پرچہ کٹ گیا یہ ہے اکیس اکتوبر دو ہزار بائیس کو یہ پرچہ کرتا ہے اس سے پہلے عمران خان اپنے تمام جھوٹے مقدموں کے اوپر ایک دن میں سے سچا مقدمہ نہیں ہے سارے کے سارے جھوٹے مقدمے لیکن ان جھوٹے مقدمے کے اوپر کیونکہ قانون کی بالادستی پر یقین رکھنے والے ایک لیڈر ہیں ہمیشہ قانون کا عدالتوں کا احترام کیا ہے تو وہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہو رہے ہیں وہ دہشت گردی کی عدالت میں بھی پیش ہو رہے وہ ایف کچہری کے اندر سیشن کورٹ میں بھی پیش ہو رہے ہیں اور ان تمام پیشیوں کے اندر جو ہے وہ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا تو اس لیے میں تو عینی شاید ہوں کہ عمران خان جو ہے ان کو کہیں کسی عدالت میں جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کوئی انا کا مسئلہ نہیں تھا لیکن تین نومبر کو ایک منصوبے کے تحت عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا جاتا ہے عمران خان سخمی ہوتے ہیں اور زخمی ہونے کے بعد وہ اپنی ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق اس کے بعد سے کورٹس عدالتوں میں نہیں جا سک رہے ہیں کیونکہ ان کی ڈاکٹرز کی ہدایات یہ ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں بول لینا چاہیے اور اس کے بعد سے وہ عدالتوں میں نہیں گئے ہیں تو ان کی کوئی انا کا مسئلہ نہیں تھا تیئیس نومبر کو اسی کیس کے اندر ہماری ضمانت ہوگی کل ویسے اسی کیس کے اندر دہشت گردی کی عدالت میں میری پیشی بھی ہے کل اسلام آباد کے اندر تو عمران خان کے اوپر جو بنیادی چیزیں جو دو چیزیں میں خاص طور پہ جن کے اوپر توجہ دلانا چاہتا تھا پہلا کہ نوعیت ہے کیا کس کیس کی یہ کتنا بڑا مذاق ہے یہ کیس جس کے اوپر یہ سارا ٹی وی پہ تین دن سے چل رہا ہے کہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے آ, یہ اس کیس کی نوعیت کیا ہے اور دوسری اس چیز کی یاد دہانی کروانا چاہتا تھا کہ عمران خان کو عدالتوں میں جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اس لیے وہ لاہور ہے کورٹ بھی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہے لیکن کچھ سیکیورٹی کی نوازات ہیں عمران خان کوئی عام شہری نہیں ہے پاکستان کے آ, میرے خیال میں اس وقت دو تین ہی لوگ ہیں جو سابقا تین چار لوگ ہیں جو سابقا وزیراعظم پاکستان کی رہ چکے ہیں لیکن ان میں بھی وہ واحد لیڈر ہیں جن کے خلاف ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے باقاعدہ منصوبے کے تحت قاتلانہ حملہ ہوا ہوا ہے اور وہ حملہ کوئی سالوں پرانی بات نہیں ہے وہ بھی دو تین مہینے پہلے کی بات ہے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو ایک تو سیکورٹی کی ان کی ضرورت جو ہے اور ان کا خدشہ اچھا جو ہے وہ ایک عام انسان والا نہیں ہے اور دوسرا جو ڈاکٹرس کی ہدایات ہے اس کے مطابق وہ دھکم پین نہیں برداشت کر سکتے بلکہ ماضی میں بھی ایسی صورت حال پیدا ہوئی جس میں کہ ایک سابقہ پرائم منسٹر جن کا نام نواز شریف ہے ان کو بیمار بنا کر پیش کیا گیا اور ایک سوال اٹھایا گیا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ہمارا بھی آج یہی خدا نہ خاصلا, خان صاحب کچھ ہوا کون ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں